ndio acha Kamwe kwa sana kema kwangu. Sina nakasiwa, amira la sii mimi nichukie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 ITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda Weka Unafaa nini kwa Unafaa nini Baba baba mzee yes yes yes ha ni no. kibaka baba ila nani utena nilikuwa nanyapia toby za isa juma ni kwa watu hapana ni insta, papa, papa, apana. Apana, kibaka hapana mze. mzee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 hauzimi kitibora cha kufaidi mechi kali za ligi mbalimbali ni hicho ulichokalia msimu mpya wa soka 2018 live ndani ya DSTV moto hauzimi kama siyo DSTV potezea